הגדירו את כל הקבוצות של הקווים הישרים, המקבילים והניצבים בתרשים שלמטה. נתחיל עם הישרים המקבילים. רק כדי להזכיר שני קווים הם מקבילים, אם הם באותו מישור, וכל הקווים האלה ברור כי הם באותו משור הם במשור הצג בו אתם מתבוננים כרגע. אבל יש שני ישרים שהעולם לא יחתכו. דרך אחת לוודא, בגלל שלפעמים זה נראה שני קווים כן יחתכו, אבל לא תמיד אתם תוכלו להניח רק מלהתבסס על איך שהם נראים. אתם חייבים שיהיה לכם מידה מתורך התרשים של הבעיה, שאומר לכם בוודאות שהם מקבילים, שהם בוודאות לעולם לא יחתכו. חלק מפיסות המידע שהם נותנים לכם כאן, הם כדי להראות שישר ST וישר UV, הם שניהם נחתכים על ישר CD באותה זווית בדיוק בזווית הזאת שכאן. במקרה זה, זאת היא זווית ישרה. אם יש לכם שני קווים ישרים, שחותכים ישר שלישי באותה זווית, הם מקבילים, אז למעשה הם זוויות מתאימות, והן אותו דבר, אם יש לכם שניים מאותן זוויות מתאימות, והן אותו דבר, אז שני הישרים האלה הם מקבילים, כלומר, קו ישר St, מקביל לקו ישר UV, אתם יכולים לכתוב את זה באופן הבא, קו ישר St, אתם תסימו חץ בכל קצה של החלק העליון, כדי להגדיר שזה לא קו, שזה קו ולא רק מקטע, קו, ישר St, מקביל לישר UV. אנחנו חושבים שאלה הם הזוג הישרים המקבילים היחדים שבתרשים הזה. נעבור כעת לישרים ניצבים. ישרים ניצבים הם ישרים שנחתכים בזווית של 90 מעלות. לדוגמה ישר ST ניצב לישר CD. אנחנו יודעים כי הם נחתכים בזווית ישרה בזווית של 90 מעלות. בגלל שנתנו לנו את הקופסה הקטנה הזאת שכאן שלמעשה, משמעותה כי אמידה של הזווית הזאת היא 90 מעלות. לפי אותו טעיון בדיוק, קו ישר UV ניצב לקו ישר CD. ישר UV ניצב ל-CD. כלומר, UV ו-SD הם ניצבים ל-CD. אחרי זה... המידע היחיד הנוסף שהם אומרים לנו בוודאות הוא ששני הקווים האלה נחתכים בזווית ישרה. אלה הישרים AB ו-WX, כלומר ישר AB בוודאות מצב לישר WX. ישר WX, נראה לנו כי סיימנו. דבר נוסף שיש לקחת בחשבון הודות AB ו-CD הוא שהם אפילו לא נחתכים. כלומר אנחנו לא יכולים לרשום ארה לגבאי קש מיצבים, אבל בבודהות לא מקבילים. אתם יכולים לדמיין כי אני ראה קילו הם מומדים לחתך. הם לא נותנים לנו שום מידע על כי הם נחתכים על איזה קב ישר בוחת זавית. אם באיזה שווה, אנחנו מיום רים לנו כי זה זו זавית ישרה. למרות כי זה בחלל לא נרא, כמו זавית ישרה, אנחנו יודעים בוחים את התיאנה שלנו, מתבססת על כך שזה המהסן נרא. ונומר, אנחנו מנחשים מתחנכי הדברים האלה מקבילים. הם לא אמרו לנו את זה זה זה יכול להיות מוזר בגלל שהישרים האלה לא כל כך מקבילים הם יכולים בסופו של דבר to them כי הם מקבילים לדברים אחרים אם זה הייאנasse אבל זה דבר טוב ש他们 לאする it's because it's a